és ha jövünk is most Mi vagyunk köszön. Nekünk kéne valamit csinálni. Nekünk kéne valamit olyan dolgot tennünk, amitől mi jobban leszünk. erre van sok lehetőség, hogy a személyen van, az az egy lehetőség. Csodális teremtés. Voltok, hogy is voltathatok is. MSZD-snek, Fizetősnek, Bátornak, aki azt, hogy ő bicsoda, ő bicsoda, ő elején képvisel. És mi lehet a jövőben? Ő valószínűleg még ezer év múlva is itt lesz. Hazányba lesz. Nagyon bízunk benne, hogy most már nagyon fogunk rá vigyázni. Tehát lehet, hogy ezer év múlva is a, a fiataloknak lehet a jövőképe. Tehát nekünk ez nagyon méltóképpen véleményünk szerint, és azért is gondoltuk, hogy azok az emberek jöjjenek csak el, vagy nem nagyon hirdettük meg, akik tényleg ide találnak, és nagyon bízunk benne, hogy ez a megbeszéléssel, vagy ezzel a tanácskozással az egész országot végig fogjuk járni. És el fogjuk mondani, a, hogy mit gondolunk, és mit képviselünk, hogy mire gondolunk. Tehát... ez a az azért nem lett annyira meghirdető. Mert hogyha most bejöttek volna emberek, lehet, hogy lennék száza, akkor lehet, hogy elfáradtak volna. A MISEL, a mai ez egy nagyon különleges a mi életünkben, nem a Szent Koronájáról, végegyszer mondom, a mi életünkben, és ezt mindjárt el fogom majd mondani, hogy miért gondolom. De mielőtt az egészet belekezdek, és de mielőtt be is mutatkoznék, nagyon sok, egészen másképpen szeretném elkezdeni az egészet, mint a többi rendezvény, még a bemutatkozásomat is meg szeretném, hogy előzze valami, mert nagyon-nagyon sok csodálatos kezdeményezést láttunk már elindulni itt az országban, nagyon sokat dobná jobbakat. Egyik jobb volt, mint a másik, és nagyon sokszor láttuk azt, hogy ezek a nagyon szép kezdeményezések vagy elhaltak, vagy belefáradtak, vagy megbuktak, vagy megtudtatták őket, vagy valami történt velük, de hogyha mi közösség közösségszervezők nagyon jól tudjuk azt, hogy ezek a kicsi közösségek, meg a nagy rendezvények is nagyon nagy veszélybe vannak. Óriási nagy a konkurencia is, hatalmas nagy a konkurencia, mert a konkurenciát azt úgy értem, hogy a televízióban jövő információ, hihetetlen érdekesek, hihetetlen csodálatosak, és hihetetlen olyan, olyan dolgok jönnek, amikkel nem győzzük, nincs hát a időnk fogadni. Tehát a közösségi nagyon veszélybe vannak, ezért, hogy ez az ez ez ez összefogás, ami úgy van meghirdetve, hogy a legnagyobb összefogás, ezt tényleg úgy van meghirdetve, és mindjárt mondom, hogy már működik is, ennek az eredményei vagytok itt, ne bukjon el, ezt egy keretekbe szeretnénk foglalni, hogy tudjuk, hogy hol a határ. És ezeket a kereteket most ebben a pillanatban leszeretném fektetni, és ezt alvára fog menni, mindig le fogjuk lefettet, fektetni, hogy tudja mindenki, hogy hol a hatás. Mindenki kérem foglaljon helyet, mindenkit köszöntök. És ez a keretek, ezek azok lennének, A tényleg nagyon sok kezdeményezés elbukott, és most nagyon-nagyon nagy csalódást szeretnénk okozni nagyon sok embernek, aki azt fogja gondolni, hogy ez is el fog bukni, mert az nem fog elbukni. Most nem fog elbukni, ez élni fog, virulni fog, és nagyon sok olyan közösséget fog segíteni, akik most nyomorognak, és alig várják, hogy újra éljen, ez biztos. És ennek a keretét mostanú itt lefektetjük, és ahhoz, hogy én ezt jól gondol lenne, hogy ez a keret, amit elképzeltünk, az jó a keret. segítségeteket fogom kérni. Eszol. Na, nyomáldott. Most nem Kapcsoljuk ki. Tesszom az egyik külcsfigurája annak, hogy itt lehetek, mert nagyon sokat segítkezik a keményűen. De mi az, hogy mondtam A lényeg az, hogy most szavakat fogok felolvasni. A kerettünk szavait. És arra kérlek most kamerával, ugye te fogod rögzíteni, csak rám jöjjön a kamera, mert felfogolvasni szavakat. És akik sok nem tetszik, azokat tegyék fel a kezünket. Talán utána leteszik. Egyszer meglátom, hogy meglátjuk, hogy azokat, ezek a szavak, akkor -e gondolkozunk, hogy ele kell magyarázni. Ezek a mi kell. tehát akinek mondok szavakat, egyszer is nem tetszik, azt tegyem ilyen. És tanult, nem fog csinálni semmit, csak megérzem, és megyek a következő szóra, a következő szóra, a következő szóra, és akkor utána, egy idő után azt mondom, hogy majd meglátom, hogy mi jó, és akkor utána fogok még csak bemutatkozni. De azért, hogy ez a vállalkozás ne megbukjon, vagy ez a legnagyobb összefogás meg megbukjon, először kezdjük a keretetkel, mert ha nevem kimondom, már valaki megharagszik, vagy megsértődik, vagy ki tudja, mit gondol. Úgyhogy éppen ezért rögtön fektessük le a kereteket. És azt is elmondom, hogy miért. Na. Mondom a szavakat. Tegye fel a kezét az akinek amiket mondok, éppen Első ilyen szó a magyar zászló. Második a becsület. Harmadik az erény. Szent korona. Nap, sólyom. Ló, szabadság. Egyenlőség. Megbecsülés. szeretet, Az egyenlőség Egyenlőség az nem, igen? Egyenlőség. Két sok értelmű szót Egyenlőség nem. Aki Figyelőséget kivesszük. Megbocsájtás. Megbocsájtás, az nem? Nem. Jó. Azt, hát miért nem? Hát, hogyha valaki megbántott, hogy megbocsájt, az miért? és megbocsássak, akiket kivégeztem. Meg kell. Én nem akarok Két szót kell megsérülnünk, meg két, két, két, két, két. két A zászlót is. Jó. Szerelem. haza, Zászlót is vegyük ki? Hát a jelenlegi zászló az nem az eredeti zászló. Nem a, nem, a, nem a Szent Koronás, illetve nem az angyalok a középcímernek kellene lenni az zászlónkon, nem pedig ennek. Összefogás, zene, erdő, egészség. Jó, tehát van két szavunk, ami megad bennünket. A megbocsájtás. a szeretet. is? Igen. van. Hát, jó volt szerelmesnek lenni, de nem inkább a szeretetet kívülni. szeretet is benne van. Szeretetni. De valaki becsüljük-e valamire a szerelmet? Akkor nem tudja. Tehát, hogy az, maga az a szó, hogy a szerelem. Maga az a, a szó, hogy a megbocsájtás. Én például szeretek megbocsájtani. Én például élvezem azt, hogy megbocsájtatok. Nem, nem, nem csak azt teszem, hogy megbocsájtok, hanem nem élvezem is. Nekem vannak olyan különleges barátaim, akik ma nagyon sokat segítenek nekem, de a jogos eszem szerint nem kéne, hogy a barátaim legyenek. Mert azt mondom, hogy ki nevegy beállni, hát nem lehetett sokkal jobb. És velem is jártak már így emberek, hogy megbocsájtottak nekem, mert olyan önöket tettek. Tehát én azt gondolom, hogy a megbocsájtás egy csodálatos szó. Én azért gondoltam ezt, hogy ha ezeket alifektetjük ezeket a szavakat, akkor most így egymást megnézhetitek, ott álljátok fel és nézzétek meg, de komolyan nézzétek meg egymás arcát, hogy ezek a szavak, Fontosak valamennyi ütöknek. Tehát mikor te, itt vagyunk egy csomó ember, biztos, hogy van, mindegyik ütöknek van gondolata, hogy hogy kéne, vagy a szent koronával eljárni, vagy hogy kéne a csoportokat vezetni, vagy hogy kéne ezeket, de biztos, hogy nem ugyanaz. És nagyon sok helyen én láttam, hogy összevesztek, szétmentek, szalaszét szaladtak. Amikor ez megtörténik majd köztünk, erre gondoljatok, hogy ezek a szavak, bennünket, a család, a nimród, meg ezek a szavak, amiket felsoroltunk, lehet, hogy akkor az Úr véget és akkor erről egy tanácskodás lesz, hogy te miatt indokoltam a magyar zászlót, hogy vagy a harmadik az egyenlőséggel, hogy mi volt a baj, vagy nem lehetünk akkor azok szét egyenlőek, magyarok úgy gondoljuk? Nem vagyunk egyenlőek. Hát de egyenlőeknek kéne, hogy legyünk, nem? Maga az egyenlőség az egy.. Most na, például én egy meleg ember vagyok. Meleg vagyok. 36,7 36, fokos ember vagyok. Engem nem érdekel, hogy egy buzi azt mondja magáról, hogy meleg. Én nem vagyok hideg. Én akkor hideg emberrel fogok kezet, vagy azt mondja, de jó, meleg a te kezed. Érted? Me me meleg lél. az Azt hogy ő most elrontítja az én szavamat, ebben nem fogok belemenni. Azt úgy hogy a szivárványt szeretem, hogy ő egy homok vagyis ő neki ez egy nagyon jó... Az, a, ne, az az Istennek a kapcsolata. Én nem fogom ezeket hagyni, hogy nem baj ő csinálja, és akkor majd az ő társaságába használják ezeket. Ide például ide jönne hogy most, ha egy olyan nemzeté fogunk válni, amiket ugye mi szeretünk, hogy olyan nemzet vagyunk, és nevetjük munkról a fölösleget, hogy ez az emberek nem fogják magunkat, magukat közöttünk érezni. Mert nem, nem fogunk figyelmet fordítani, nem fogunk odafigyelni, és a Szent Koron, a körök erre hivatalosan. Tehát, hogyha mi egymást megnézzük, egymás szemével nézzük, nézzük meg ezeket, hogy mi nekünk ugyanúgy ugyanaz az értékrendünk, valamennyiünknek ugyanaz az értékrendünk. Hogy hogy jutunk el utána, fogok mostantól kezdve mindenkinek szóltani, meg, aki, aki ebbe részt szeretne venni egy 5 percben hogy mutatkozzon be és mondja el, hogy ő mit gondol, de ezt már, ezt a keretet, ezt vegyétek figyelembe kérlek, hogy ti ugyanolyan emberek vagytok, hogy vagy vannak bizonyos érzelmek, érzések és fontos dolgok, amik már ezeket összekötnek. A vélemény lehet esetleg más, vagy esetleg az elgondolás lehet más, de az nem tesz benneteket kettővé, nem oszthat meg benneteket, hanem ezért vagyunk egy csodálatos, gyönyörű nemzet, mert egy csomó féle gondolkodásunk van. A birkanyai az nem tud összefogni annak mondanak valamit, és egységesen megy, így nem tud, az nem lett büszk, hogy összefogott. Rá, ott vannak a főbirkák, mennek a kolomp, után kéz. Nekünk kell összefogni, és nekünk kell egymást megbecsülni, és utána, hogyha lesznek különböző megbeszélések, mert ezeknek a Szent Korona köröknek az is a lényege, hogy a hasonló gondolkodású embereket kerekasztal elé tegyük, különböző témakörbe, kultúrbe, föl fogom sorolni majd, hogy mennyi elképzelésünk van, és akinek érdeklődése van, Abba a körbe, azokat egyben is Iskolákba gondolkozunk, rengeteg mindenbe gondolkodunk. Tényleg nem lehet, ez a legnagyobb összefogásnak, ez már most is az. Szabakon az, hogy itt vagyunk, annyira fontos egy szó is. Itt van ez a szakállas ember, aki itt van mellettünk, neki köszönhető, hogy itt vagyunk egyébként. Ig igazából Krisztiánnak köszönhető, hogy csak no. szereti a felelősséget